اضافه الى الخضراء ومساحات نباتيه الشاسعه مشاهد بحريه لمضيق البوسفور والغابات الاسيويه التي تغطي المكان يسودها الهدوء والسكينه والجمال وسط طبيعه ساحره مفعمه بالحياه ومزينه بألوان تبهج النفوس أهلا بكم في خريطة جوية لمشروع ميسا أورمان بالخريطه الجويه تبع تي دي اي بنشوف انه في عنا ميجروس ماركت بيبعد حوالي 2600 متر وبنفس المسافه ممكن نوصل لمستشفى بيكوز الطبي وجانب المشروع كمان في مركز اسمه اوزديمير هو مركز رياضي بيبعد حوالي كيلومتر واحد عن المشروع في مسجد اسمه احمد حميد اكسكي مضيق البوسفور أو جسر سلطان محمد الفاتح البوسفور الثاني بيبعد حوالي 5900 متر حسب خرائط جوجل ويختلف المشروع أيضا من فندق بارك إن بحوالي ثلاثة كيلومتر ونصف فقط منطقة المشروع اسمها تشابوكلو اسمها جاي من نبع للمياه الطبيعية كثير قريب من المشروع بيبعد عنه فقط حوالي 400 متر وبعد حوالي 1600 متر ممكن نوصل لحديقة روزقارليب بحشي بارك أما مسجد جزيتب بي صادق أغلو ببعد عن المشروع مسا أورمان حوالي 3 كيلو متر فقط في حديقة اسمها بلونزيكوي الطبيعية بتبعد حوالي 8 كيلو متر فهيدا كانت لمحه من المعالم الطبيعية القريبة من المشروع ما بننسى كمان أنه جانب المشروع في بحيرة طبيعية جميلة جدا والاهم من هذا كله هو المساحات الخضراء الشاسعه. لهون بيكون خلص معنا التصوير الجوي، ننتقل معكم هلا بجوله بالسياره مشان نعرف اكثر عن الخريطه الارضيه وناخذ فكره عن المنطقه شو محيط فيها اذا كنا حابين ناخذ جوله بالسياره. اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميران معكم كاميران خليل. نحن هون حاليا مع السيده بورتشيه عم نعمل جوله حول المشروع. شوفوا معي انه في فرق بالارتفاعات لاني في نحن منطقة فيها تلال اضافه اذا بتلاحظوا كثير اللون الاخضر ضارب فهلا بدنا ندخل باللغه التركيه بتلاقوا الترجمه اذا على اليوتيوب بتلاقوا زر الترجمه تحت واذا كان على الانستغرام بتلاقوا الترجمه مكتوبه بالفيديو نفسه. بورشي هانم تشكروا درم شكرا شكرا درم سيزل بولي تور يابا بي شمدي بكشا سوري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 Hmm. Bu yüzden çok değerli bir bölge, ee, direkt yeşilliğiyle, sessiz, sakin, huzurluyla, oksijen havasıyla çok güzel. İnşallah. Evet fark ettim ben. Burada çok yeşil e, yeşillik var çok yani çok Biz yeşil, orman temiz. içinde. Evet Hı -hı. Ee, çok huzurlu bir bölge aslında. Biz burada şimdi nereye gidiyoruz? Ee, şimdi Acar kente gideceğiz. Biz buradan bir güvenlikten geçmemiz gerekiyor. Ee, hemen bir söyleyeyim. Merhabalar, Starbucks'a geldik ama. Benim hoş geldiniz. Evet, teşekkür ee, Şimdi Acayakent'e giriş yaptık. Acayakent'de yeni nesil kafeler, gurma restoranlar. Ee, burada temel ihtiyaçlarınızı görebileceğimiz e, Centerımız e, var. Yani burada yaşayan kişilere özel. Ee, onun haricinde e, burada bir hareketlilik zaten her zaman mevcut. Özel okullarımız burada var. Eczane vesaire, gene temel ihtiyaçları karşılayacak. Proje çok yakın yani. Projeye 5 dakika mesafede, evet. Hı hı. Ee, bu şekilde söyleyebilirim Acar kent. Acar kentte yaşayan insanlar genellikle e, bu daha çok ünlüler vesaire e, daha üst segment, Aplaz diye, Aplaz diye kişiler olduğu için e, o yüzden burası biraz daha diğer lokasyonlarından biraz daha özel kalıyor. Biz şimdi site girmedik galiba biz... E... Aslında site girişini yaptık Acar kent. Acar kent dediğimiz bir bölge. Acar kentte biz girişini yaptık. Ee, böyle devam ediyor. İleride bir TED kolejimiz var. Ama bu bölge de birkaç tane site vardı. Tabii mesela bu sol tarafta çubuklu vade evleri var. Uh -huh. ee, burada yine farklı bir proje ama henüz satışı başlamadı buranın. Ee, i̇leride kentin merkezine ulaşmış olacağız orada. Proje hakkında konuşabilir miyiz? Tamam. Ee, projemiz iki etaptan oluşuyor. Birinci etabımız şu anda hazır. Toplamda 8 blok ve 219 tane dairemiz var birinci etabımızda. E, i̇kinci etapımızda ise 10 e, blok ve 163 tane dairemiz var. Bunun sebebi e, birinci etapta daha az blok, daha çok daire, ikinci etapta daha çok blok ve daha az daire var. Bunun sebebi de işte ikinci etaptaki dairelerin daha büyük e, metrekarelerde oluşu. Anladım. E, burada bir makrocentremiz var, <gülüyor> onu göstereyim. E, onun haricinde iki etapımızda da farklı bir sosyal aktivite alanları mevcut. Her etap kendi sosyal aktivite alanını kullanacak. Bunların içinde kapalı yüzme havuzu. Fitness centerımız, saunaımız, spamız e, mevcut da. Yine aynı şekilde yürüyüş alanlarımız e, doğal iç içe. Hmm. E, çocuklar için onun parklarımız mevcut birkaç tane. Basketbol kortumuz, tenis kortumuz. Yine aynı şekilde sosyal aktiv alanlarımız mevcut. Birinci etap şimdi hazır galiba. Birinci etapımız hazır. İkinci etap ne zaman hazır? E, i̇kinci etapta 2022 Aralık teslimimiz. 2022 Aralık evet. Ah güzel yani çok zaten Yaklaşık uzak değil. Yaklaşık bir 14 ay sonra teslim edilecek. Şu an zaten gördüğünüz inşaat başladı. Her gün devam ediyor. Mesela bu kadar çapuk yaparlar mı? Yani 14 ay çok az. Aslında şöyle düşünün çok e, çok katlı bloklar olmadığı için maksimum 4 katlı. Çatı katıyla beraber 5 katlı oluyor çatı dublekslerimizle beraber. O yüzden çok katlı bloklar olmadığı için 14 aylık bu süreç bunun için yeterli bir süreç. Mesela her zaman zamanında teslim etmiştir zaten projelerini. E, o yüzden e, noter son teslim edileceğine dair bir garanti verebiliriz. Hmm. Zaten noter sözleşmesi vesaire her şey yapıyoruz. bu hazır. E, tapularımız ikinci yap için hazır değil. E, e, daha hazır. Evet o yüzden noter sözleşmesi yapıyoruz. Ne zaman hazır olur tabu? E, tapularda şeyle beraber, hazır olması beraber teslim edilmeye başlanır. Birinci taptan da aynı şekilde yeni teslimlere başlandı tapuların. Hmm. E, o yüzden hazır olması beraber tapu teslimlerine başlıyoruz. Ama e, MESA'nın şahit büyük bir şirket. Yani kimse galiba korkmuyor. Tabii ki. Şu olur. an zaten bozulma da projesi var MESA'nın. Gene hmm. İzmir, Urla'da da başlayacak bir projesi var. Mesela cadde var. Mesela çubuklu. Çubuklu zaten bitti. Son iki dairemiz kaldı. Nişantaş ekoru bu. Aynen öyle. Yeşil Yaka projemiz var. Büyükçekmece'de villa projesi. Mesan'ın yine aynı şekilde. Çok büyük bir proje. O yüzden her zaman zamanlı teslim etti projelerini. İnşallah biz de yine aynı şekilde teslim edeceğiz 14 ay sonra. تشكر دراما ااا biz bu görüşme نحن كثير استاذه بورشين على المعلومات اللي بخصوص المنطقه. لاحظتوا معي اللون الاخضر هو طافي على المكان بشكل عام. و المشروع بحد ذاته هو موجود داخل هيدي الغابه، انتبهتوا معي نحن دخلنا من شوي من طرف حراسه، هيدي الحراسه هي حراسه للمنطقه، فالمنطقه فيها كثير ناس مشهوره، فيها رجال اعمال كبار، فيها سياسيين، فإلا بوابه للحراسه خاصه فيها، وداخل هي المنطقه في اساسا مجمعات، فالاتراك بشكل عام يعني بيكوز بالنسبه لهم هي تعتبر يعني من افضل الاماكن الموجوده في اسطنبول او في تركيا كلياتها، فبتمنى تكونوا اخذتوا معلومات كافيه عن مسا اورما مشروعنا اليوم، واذا كان في عندكم تفاصيل اكثر ممكن تسالونا بالرابط اسفل الفيديو بتلاقوا بياخذكم على الواتساب او ممكن تشوفوا الاسعار بالويب سايت او ممكن تشوفوا فيديوهات ثانيه عن الشقه النموذجيه عن الماكيت عن اي شيء بتحبوا كل التفاصيل العلاقه بالمشروع بتلاقوها ان شاء الله اسفل الفيديو فبتمنى ما كون طولت عليكم شكرا كثير كثير لمتابعتكم ومثل ما قلت لكم دائما تركيا شقق الاحلام تقدم لك ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع انتبهوا كثير كثير من المقلدين لا تنسوا تشوفوا تقييمنا لهذا المشروع ايجابياته وسلبياته في وسط الفيديو تبع الشقق النموذجيه ممكن باي وقت تطلبوا الحصول على اطلالات الشقق حسب ارتفاع الطابق مباشره من فريق خدمه العملاء عزاو اليومنا من الشاشة بتشوفوا بعض المشروع عن مركز المدينة والمطار ومركز المنطقة المنطقية موجود فيها المشروع مسا أورمان وكمان أنا كتير سعيد اني قدم لكم التقييم الخاص بالمشروع وفق معايير تي دي اي الخمسة تركيا شقة الأحلام وندعوكم كمان للاشتراك في قناتنا عبر الضغط على زر الاشتراك ومشان تصلكم الاشعارات بالفيديوهات الجديدة ممكن تضغطوا على زر الجرس مشان تصلكم الاشعارات وطبعا لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات القديمه يعني من قيم في المشاريع بايجابياتها وسلبياتها وبنعطيكم رقم كمان عن كل مشروع حسب معايير تركيا شقه الاحلام الخمسه رابط شقه النموذجيه بتلاقوه اسفل الفيديو وكمان في شرح عن المجسم الخاص بالمشروع لمزيد من المعلومات عن المساحات والاسعار في مسا اورمان ممكن تتواصلوا مع فريق تركيا شقه الاحلام على الارقام الظاهره اسفل الفيديو وممكن تعرفوا الاسعار محدثه بشكل دائم عبر زياره موقعنا الالكتروني كان معكم كاميران خليل تركيا شقه الاحلام تي دي اي الاستثمار الآمن مدى الحياة